На відкритому майданчику, що поряд спортивно-культурного центру Плоскирів організували благодійний турнір з настільного тенісу, каже організаторка культурно-дозвілєвої діяльності Ольга Шевцова. Сьогодні до дня молоді наш спортивно-культурний центр Плоскирів влаштовує черговий турнір з настільного тенісу. Такі турніри це гарна традиція, тобто ми двічі на місяць збираємося біля тенісного столику з бажаючими зіграти. Плюс гарна можливість задонати на підтримку наших військових по можливості, ну і гарне таке корисне дозвілля для молоді. На сьогоднішню гру, каже культ-організаторка, зареєструвалось 10 учасників. Зазвичай ми оголошуємо попередню реєстрацію, для того, щоб всі бажаючі могли зіграти. Тобто, у нас є турнірна таблиця, яка вміщає до 16 гравців. І, і ми намагаємося на гру записувати вже не більше 16, так? Тобто, є декілька людей, які можуть бути в резерві. Але це все робиться для того, щоб всі, хто записалися, зареєструвалися, вони мали можливість зіграти. Підходити, тягнете свій номерочок, кажете прізвище і цифру, яку ви витягнули. Прошу. 14-річний Богдан два з половиною місяці тому приїхав з Маріуполя. У Хмельницькому не вперше бере участь у турнірі з тенісу. Я з тенісом займаюся з дитинства, я років з десяти, лікаюся цим. Я раніше мешкав. Теж ну, займався. Вперше бере участь у турнірі з настільного тенісу хмельничанин Назар. Сьогодні просто їхали, побачили, що тут турнір проводиться, вирішили з другим підійти, теж пограти, записатися. За словами Ольги Шевцової, за три благодійні турніри з настільного тенісу вдалося зібрати три тисячі гривень і передати для військових. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.